عید کا دن ہے مبارک دن ہے میری طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میرے یوٹیوب فیملی کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بیف کڑھائی تو بیف کڑھائی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی سمپل اور سادہ اور مزےدار بنائیں گے تو آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے چلنے آج کی ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے وہ بھی خوش ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش خرم اور ان کی چہچاتی ہے آواز ہمارے کانوں کو اندر گونجتی رہے تو چلو آج کی ریسپی ابھی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور با برکت نام سے کڑھائی رکھتی ہے ہمارے ہاں آج کار میں ہوئی ہے بارش ہلکی کی بارش ہوئی رات میں بھی ہوئی ابھی پھر ہوئی سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کہ سو گرام کی ڈیڑھ سو گرام کیڑھائی بنا رہے ہیں یہ ہم نے گھی کے اندر پکانا ہے اس کو کبھر کر لیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں پندرہ سے 20 منٹ ایسی گھی کے اندر پکنے دیتے ہیں کرنا واو بہت زبردست ہے اللہ بہت کریلوں کا بھی یہ کے اندر اچھی طرح فراہی ہو رہا ہے تو اس کو مزید جو ہے نا دس سے پندرہ منٹ اور لگاتے ہیں تاکہ یہ ایک کے اندر اچھی طرح جو ہو جائے اور اس کے بعد باقی چیزیں ڈالیں گے کرتے ہیں زبردست باقی سارے جو ہے نا سب کر کے ڈال رکھے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈ کرتے ہیں پیاز ہمیں تین روز ڈال دیجیے اور تین ادیلی ٹماٹر ان کو ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں ادرک اور لہسن یہ ڈال دیتے ہیں اور ابھی اس کو فر کر دیتے ہیں بال پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح ڈال हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई मलदा बीफ कढ़ाई रेसिपी बिल्कुल सादा और सिंपल मिक्स और आँच हल्की कर देनी अभी अभी इसमें बाकी मिसाले डाल देते हैं सबसे पहले डाल देते हैं दही एक कप दही का ये डाल देते हैं ہم لوگ ڈالے ہیں بیف کڑھائی دہی ہمیں ڈال دیا اور دہی کے ساتھ ہم باقی مسالے بھی ڈال دیتے ہیں اور آنچ کو ہلکی کر دینا ہے بالکل ایک چمچ جو ہے نمک اسٹکنگ ہلدی یہ بھی ایک چمچ اور ریڈ چلی یہ بھی ایک چمچ اور ساتھ میں ہم بھی ڈال دیتے ہیں اس میں خشک دھنیا گٹا ہوا خشک دھنیا اور باقی جو مسالے ہیں وہ اینڈ کے برابر اس کو چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس اور ابھی جو ہے نا آنچ پہ اس ہلکی کر دینی درمیانی آج پہ اس کو جو ہے پکنے دینا ہے مسالے کے تاکہ مسالہ جو ہے نا گوشت کے اندر اچھی طرح جلد ہو جائے پانی ہم نے بالکل نہیں ڈالا پانی کسی بھی نہیں ابھی یہ پانی جو لے گا اور گوشت کا اپنے سے چھوڑا ویسے گوشت کے اندر پانی کے اندر یہ پکے گا ماشاء اللہ ہم بالکل ہلکی آنچ کی جو ہے نا دیپ کڑھائی بنا رہے ہیں یہ دیکھ کے اٹی مشرف گوشت سیفٹی اٹی مشرف اس کو ابھی پکنے دیتے ہیں ہلکی سی آنچ کر کے اس کو کور کر دیتے ہیں بہت ہی مزے دار ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے کر, 15 کر لیتے ہیں کور پندرہ سے بیس منٹ تک ہماری پڑھائی ریڈی ہو جائے گی اور باقی کے مسالے اور سبزنی گرن وغیرہ کریں گے اور پیش کریں گے اور ساتھ میں قمیری روٹی ہوگی بسم اللہ رحمان رحیم ابھی کر لیتے ہیں انجوائے گرم ہے تو احتیاط سے اس احتیاط سے پکڑ لیتے ہیں ڈش اور ہماری بیف کڑھائی بالکل ریڈی ہوگی ابھی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں گرم مسالے اس میں ڈالیں گے ہم کالی مرچ زیرہ اور یہ کٹا ہے یہ ڈال دیتے خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے یا اور خوشبو اور ذائقے کے لیے ہم ڈال رہے ہیں سب مرچ کٹی ہوئی عجیب مرچ آپ نے اتہاس سے استعمال کرنی ہے کیونکہ یہ بہت دیر ہوتی ہے ابھی کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور پھر بچوں کو بلا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے انجوائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے ہماری بیچ پڑھائی بالکل ریڈی نانا بے ہے میرے بچوں کے ساتھ مل کے انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ بیف کڑھائی ہماری بالکل ریڈی ہے ڈش اور کر لی ہوا ہے اور بچے کھانے کے لیے بھی بالکل تیار ہیں بہت ہی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے بچے آج بیف کڑھائی کا تو بیف کڑھائی بالکل ریڈی ہے ابھی ہم خمیری روٹی بھی لے آئے ہیں اور بچوں کو مزید انتظار نہیں کرائیں گے تو ان شاء اللہ ان کے بچوں کے ساتھ مل کے انجوائے کریں گے اچھا میں اپنی یو ٹیوب فیملی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جس حد تک بھی ہو سکے احتیاط کریں باہر اگر نکلتے ہیں باہر کی طرف جاتے ہیں تو ماسک وغیرہ استعمال کریں یہ آپ کی صحت ہماری صحت سبھی کی صحت ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ان شاء کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سب کی سپورٹ کا آپ کے تعاون کا بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے پھر ایک دفعہ میٹھی عید کی بہت بہت عید مبارک ڈھیرو عید مبارک اپنی یوٹیوب فیملی کو جتنے بھی دوست جو بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں تو امید ہے کہ آپ سب بھی تعمیر جاری رکھتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ السلام علیکم سب دنگی کی گارنش کرنا بھول گئے تو وہ کر رہے ہیں امید ہے کہ ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور بیل لائک کو پریس کر لیں جو دوست نئے آتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی ان کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ